No shit like it for me I'm a flyer like a letter On a pussy called a mess I, I, I No shit like it for me I'm a, flyer, like a I'm <laughs> not شملہ پوری سوبیس میں اکتیس نام کی شملہ کی کوئی